يا يا يا يا الدنيا كترشى كلها فين الريح الده غير أسبا رحمة ربي ما رفتش الخير فين تلقاه عرض وحده جماتنا ديري تيكي بيناتنا نأمنوا بكال لي جاتنا حي تلكونه وامولاه اصخير عبيبي <متصفيق> وشيكو شيزويكي نشكياتنا كم ينساني كاملين سمين بغيت نشوف ينساني ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو لي فات ماتم كتاب كون لي عود راسي مرفوع او ما نبكي لحالي رزقي راضي بيه بغيت بي غني سالم هناوني العب ضعيف وسط خوتي وإحبابي حبابي خلوني ديري في مراسك و اختار الطريق لي تخليك دي مواسي الحلم لي بين عينيك أوه, أوه